Vyletět do vesmíru je velmi náročný podnik. Dostali jsme se na měsíc, již 20 let máme obydlenou stanici na oběžné dráze země a přesto i dnes je každý let velkým rizikem. Proč je to tak složité? Spalovací motor nám určitě stačit nebude. Bude to chtít něco mnohem silnějšího. Raketový motor bude ta správná volba. Nic lepšího, co by člověka vyneslo do vesmíru, jsme ještě nevymysleli. A jak takový raketový motor tedy funguje? Na popis je to relativně jednoduché zařízení. Vidíme turbočerpadla, která čerpají palivo a okysličovadlo do spalovací komory. Zde proběhne spalná chemická reakce, jejímž vlivem vzniká velké množství horkého výtokového plynu. Aby nám ale vzniklý plyn raketu urychlil, musí být veden skrz trysku. Tím se mnohonásobně zvýší rychlost výtoku plynu a raketa se dá do pohybu díky třetímu Newtonovu zákonu, který říká, že každá akce vyvolává stejně velkou, opačně orientovanou reakci. Tedy rychlost rakety je závislá na její hmotnosti a na rychlosti výtokového plynu. Hlavní rozdíl oproti spalovacímu motoru jste již určitě zaznamenali. Raketa si sebou okysličovadlo musí vést, nemůže ho totiž čerpat z atmosféry. A na jaké palivo, že vlastně raketa létá? Nejběžněji používanými palivy jsou letecký petrolej, vodík a metan. Výhoda vodíku ovšem spočívá v jeho dostupnosti a ohromném výkonu. Ten je závislý na jeho výhřevnosti. Vodík má co by raketové palivo výhřevnost minimálně dvakrát větší než benzín v běžných spalovacích motorech. A nevyrovnají se mu ani ta zmíněná běžně používaná raketová paliva. Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní jeho spalováním, v našem případě ve formě tepla. To znamená, že spalná reakce vodíku a kyslíku generuje mnohem vyšší teplo. To následně ohřívá vzniklé plyny a tím zvyšuje jejich objem. Tedy plyny proudí přes trysku mnohem rychleji a urychlují naši raketu. Produktem spalné reakce je navíc voda. S nadsázkou tedy můžeme říci, že letáme na vodu. Bohužel i vodík má své nevýhody. Konkrétně jsou jeho molekuly hrozně maličké a tak rád odevšad uniká. Nádrže na palivo vodíkových motorů jsou tedy konstrukčně velice náročné. U jakých raket se tedy používá? Určitě si myslíte, že na vodu mohou létat jenom nějaké menší rakety. Opak je ale pravdou. Největší raketa v historii, tedy Saturn V, ta raketa, která nás dostala na měsíc, měla celý horní stupeň poháněný vodíkem a kyslíkem. Ta největší v současnosti používaná evropská raketa Ariane 5 má celý první stupeň na vodík a kyslík. Jedinou nevýhodou tohoto paliva jsou obrovské nádrže. Nicméně nečekejme a pojďme se podívat na naší raketu, která už čeká na odpálení. Až zmáčknu červené tlačítko, Vodík s kyslíkem se přečerpají do spalovací komory, tam přeskočí jiskra, vodík vyhoří díky kyslíku, který funguje jako okysličovadlo. Pojďme na to. Odpálili jsme raketu do vesmíru. Viděli jsme, že na základě jednoduché chemické reakce vodíku s kyslíkem pracují raketové motory. Tato reakce není důležitá jen pro rakety, ale i pro auta na vodíkový pohon, která již existují. Možná tak jednou vyřešíme problém s nedostatkem ropy i s nečištěním, které produkuje spalování fosilních paliv.